في هذا الفيديو سنتعلم عن اهمية الحصول على درجة البائع المميز في موقع ايباي وكيف يمكننا الحصول عليها مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي اكيد خلال تصفحكم في موقع ايباي لاحظتم في مربع تفاصيل التاجر هذه الميدالية وافقوا معي إذا كنا زبائن نشتري من موقع إيبي سنفضل الشراء من هذا التاجر لأنه يوجد لديه هذه الميدالية والكثير من التجار لا يهتموا بالحصول على هذه الميدالية ولا يعرفوا مدى أهميتها هذه الميدالية تسمى بالتوبريتد سيلر أي إيبي يمنحها للتجار الذين يتميزوا في عدة عوامل العامل الأول وهو توفير خدمة زبائن جيدة مثل الرد السريع على رسائل الزبائن معالجة الشكاوي أو المشاكل بطريقة مهنية لذلك عليكم تفقد صندوق الرسائل الخاص بكم والرد على كل الأسئلة الموجودة هناك وأيضا معالجة كل مشكلة قد تحصل مع الزبائن العمل الثاني هو الحصول على تقييم جيد من الزبائن تاجر يحصل على الكثير من الفيدباكس الإيجابية ويحصل على تقييم جيد في خدمة الزبائن وزمن الشحن للمنتجات سيكون مؤهل للحصول على الميدالية لذلك عليكم مراسلة الزبائن التي لم تترك لكم فيدباك والطلب منهم اعطائكم فيدباكس بطريقة مهنية العمل الثالث هو شحن المنتجات بسرعة تاجر يشحن المنتجات بسرعة إيه تمنحه الميدالية؟ إيباي تستطيع معرفة مدى سرعتنا في شحن المنتجات عن طريق أرقام التتبع التي ندخلها لكل صفقة تحصل في حسابنا لذلك اشحنوا منتجاتكم بواسطة البريد المسجل لتوفير رقم التتبع للرزم هذه هي العوامل الأساسية للحصول على ميدالية البائع المميز في موقع إيباي أما بخصوص أهمية هذه الميدالية وهي رفع صفحات مبيعاتكم في أول صفحة نتائج البحث محرك البحث كسيني في الإيبي يفضل إظهار التجار المصنفين كتوب بريتد سيلر مما يؤدي لزيادة مبيعاتهم أنصحكم العمل جاهدا لتوفير هذه العوامل التي تعلمنا عنها في هذه الفيديو للحصول على علامة الامتياز التي ستزيد عدد مبيعاتكم بشكل كبير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 سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو